Hajás Kriszti vagyok. Körülbelül egy éve ö, találkoztam az anemé programmal. Vese, máj, tüdő áttétek sokassága volt a szervezetemben. 1-10 centiméter vese, 3-4-5 centiméter májátétek, körülbelül 4-5 darab, és a tüdőbe pedig megszámlatatlanul sok kicsi apró, 1-2 centiméter tagamat, akár fél centiméter. Egy éve kezdtem a programot, kaptam mellette hagyományos kezeléseket is, és gyakorlatilag négy hónapja nagyon intenzíven csinálom. Ma lett meg a CT-eredményem, a vese és a máj tumorok cisztásodtak, gyakorlatilag jóindulatúvá váltak. Egy nagyon-nagyon pici rész van még a, a vesénél, ami még nem teljesen, de az összes többi igen. És a tüdőnél pedig az a változás indult el, hogy ugye egy picit nőttek a tumorok, de mindegyik rotizál, tehát elindult egy sejtelhalás. Folytatom tovább a programot, mind a hagyományos kezelést, mind az anamék programot, úgyhogy előre a gyógyulásig, a teljes gyógyulásig.